Sper că se vede cât de cât, dar cum ziceam, nu. Important e nu ce am de, să mă vedeți, ci ce am de spus. Vineri seara, la sfârșitul ședinței de tranzacționare, în ultimele 10 minute, în sfert de oră, Tesla, care ajunsese la 680 de dolari, a scăzut brusc în 2 minute la 600, la 600 și vreo. 25 la un moment dat de dolari După aceea a crescut din nou la 650 La apoi la 680 Iar a scăzut la 640 Iar a început să crească Și nimeni nu mai știa exact ce se întâmplă Toată chestia asta A fost de la faptul că De luni, Tesla va fi inclus în SP500. Uh, și Tesla este un, uh, o companie la care prețul acțiunilor variază după modelul Buy the Rumor, sell the news. Adică, da, cumperi cum se anunță ceva. Interesant, un catalist bun crește prețul Când într-adevăr se îndeplinește ceea ce se anunță Există un sell și unor prețul poate să scadă destul de mult S-a întâmplat chestia asta și uh, în vară când Tesla anunța că Va face o emitere de acțiuni ca să strângă 5 miliarde de dolari imediat ce a anunțat prețul a crescut după ce s-a făcut uh, emisia au subscris cei care au vrut să cumpere acțiuni și s-a încheiat în finala care a scăzut prețul cu, cam cu 30% a fost cam în aceeași perioadă în care s-a făcut și uh, reverse split-ul pentru că ajunsese la 2000 de dolari o acțiune și au făcut un reverse split 1 la 5 sau 1 la 4 cred și ajunsese la 500 după ce s-a făcut reverse split -ul. Acum în after hours în final prețul a crescut înapoi și e cam la 680 rămas a fost un spike mic deci cine se uită pe grafic o să vadă că maxim a fost 695 dar au fost doar la 6.95 au fost câțiva nefericiți care au cumpărat Nu foarte mulți, foarte puțin asta prețul la, la 6.95 și general nivelul a fost 6.80 uh, Luni rămâne acum de văzut ce se va întâmpla dacă teoretic va fi totuși în continuare un sell-off și va, va cădea prețul până în jur de 600 sau chiar 550 Personal după la ceea ce am văzut vineri seara mă că luni o să mai poate cineva să dea jos prețul Chiar dacă vor mai fi selleri cred că vor fi și destui buyeri. și prețul nu va scădea va fi probabil tot o volatilitate serioasă dar bă, nu este că sub 650-640 nu o să scadă și s-ar putea să revină înapoi sau să mai stea pe la nivelul ăsta După care dacă nu, nu apar alte, alte informații, newsuri negative s-ar putea să duc înapoi spre 700 de acum și vedem ce mai va mai urma după earnings report-ul din uh, ianuarie Cam asta e așa și revenind Dacă Tesla va avea o cădere luni S-ar putea ca și celelalte firme care sunt în domeniu EV ce mă refer la cele chinezești în special NIO, Xpeng, Li Auto, Candy Să aibă și ele orecum un self pe chestia cu Simpathy Momentum De obicei în ultima vreme cam așa s-a întâmplat Dacă Tesla a scăzut, au scăzut în general și celelalte, celelalte firme dar pentru cei care au investit deja în NIO dacă scade prețul totuși ca urmarea faptului că există un sell off pe Tesla eu îi să nu se impacienteze și să nu se sperie foarte mult pentru că asta dacă e va fi temporar, va fi câteva zile, maxim după care prețul, deci fundamentele lui NIO nu se schimbă că există un sell off pe Tesla. Dacă NIO raportează o vânzări bune în decembrie și la NIO Day vin cu ceea ce ne așteptăm cu, cu anunțul noi o nouă mașină eventual anunț de extindere înspre Europa sau înspre Statele Unite pare probabil că va fi se duce înapoi la 50, 57, cât e maximul s-ar putea să treacă să meargă spre 64, 65 sau chiar mai mult. Deci cine e un pic cine e l-a cumpărat și intenționa să se țină la lung, părerea mea că nu să nu-și facă probleme, chiar dacă va fi o o scădere acum nu e uh, un lucru care să uh, te determine să vinzi pentru că uh, își vor reveni, prețul reveni, va reveni înapoi.